ونسيب ونتفرج على اسماء جميله عندنا نطاق كبير عندنا احداث النهارده كرويله كبيره قوي قوي قوي قوي قوي في ارض الملعب شوفاره تحكيميه هتبقى من الرابطه الدولي عمرو طارق شوفاره تحكيميه من الرابطه الدولي عمرو طارق وحاجة بقى الله المره معانا تكنيك فار والماتش بيسرق اكنك بتتفرج عليه في التلفزيون بالصف. كل واحد بيفتح بس تليفونه فينا ويشوف على الصفحه هتلاقي عاده وهتلاقي بس وهتلاقي كلمه ثانيه خالص، ما تقول لي بقى بس الموبايل ولا تقول لي بس مش عارف ايه، تمرات وافراج ومعانا محمد نصر الدين النهارده عندنا مفاجئات كبيرة كتير أوي, اوي اوي اوي معانا وتتوفر بطولة محمد حازم رقم واحد عامل الدورة احس مفيش كلام هنتفرج انهاردة علي فريقين محترمين جدا جدا جدا نعم يا لو معايا علي أسماء اللي موجودة في قصر طلاع اسماء كتيره جدا جدا جدا ابرزهم طبعا الفنان الكابتن احمد عبد الغفار وعانى فاسدة جدا يا اهلنا وابنه وهنرجع مع بعض تاني مساء الخير مساء الخير من دفن طلاح أو من سفر هنا وهنا واحد مساء الخير من أي عتياري مش بسوي أبيض مساء الخير على كل واحد قاعد معانا وأربعة وخمسة مساء الخير من ميدان سفر غير ولا بص معايا على شكل الملعب عامل ازاي بص معايا على شكل عامل ازاي كل حاجه عظمه كل حاجه عشره على عشره كل حاجه دنيه في توابل الفتنس خالص بتعمل بتعمل متعه عام. خالص واحد يقول لي اي نعم النهارده محمد رضا بيج بسفر ولادي يا منبور اقولك مش مشكله اقولك البركه في اللي موجود اقولك بص عني في طلع. اقولك اتفرج على مدري وعلى دبوحسن وعلى ذكوري محمد شفري وعلى العسل اتفرج على الكتيبه اللي موجوده معانا في نص الملعب الفاكهه محمد محسن هيكون معانا برضه صاحب هدف من اروع اهداف في البطوله الناحيه الثانيه موجود على جمله هيكون معانا موجود النهارده محمود عبد الغفير الكابتن محمد علاء المبدع الفاكهه بتاعتنا هنروح شويه بقى لنجم طلاح ونجم التعليم كابتن محمد علاء خمسه هنا وخمسه هنا هنعمل لكم شغل عالي قوي قوي قوي بإذن الله الميكروفون يطير الى نجم التعليم محمد علاء عليه علي. علي. علي. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم يا شقيقه الكرامه في كل مكان <السكين> في كل الشكر والتبديل في اليسار ودعوات في المتصف محمد سليجان امامه احمد عادل برفقة القناص اصمر ياسمراني أسعد حسن هل ترجع تسعى الكل بالتالي بولكيبر اصحاب الارض والجمهور بولكيبر صاح كل هذا الشكل وصاح كل هذا الكلام واحنا كلام الليل يا مهدي امامه قلب الدفاع أنا المحسن افضل مدافع في البطولة. افضل مدافع ولا حرج. حكس ولا حرج. يمينه. اذكوري. محمد حلالة. من محمد شكري. محمود المرسي. امام الكميس 14 اربعتاشر. 14 حبيب القلب. حبيبي القلب سعيد سليمان احمد عادل حسين حسن امو كتيب. الاول من سبع لاعبين محمد مجدي. ادهم محسن جايين يا من المدير الفني لفريق زفر رساله من النيابه الرياب، عن نجمنا الكبير افضل لاعب في البطوله هو اللي قاله كفر طلاق بيعتذر على هذا اللقاء. وبالاخص الحاج نبيل رساله من محمد رضا للعيله ومنور كفر على الاعتذار عن هذا اللقاء. حكمنا في فار في فار طبعا في فار طبعا فار الخطوط في الفار الليلة الكابلا عثمان نازل عكم مساعد هذا اللقاء الكابتن أحمد النجار شكرا شكرا أحمد ايهاب شكرا محمد حازم عالمين عظمة عالمين